Ebben a videóban az űrlapokkal foglalkozunk. Mire használhatók az űrlapok? Az űrlapok az adatbázisok adatainak megjelenítésére, és azokkal történő manipulációra, törlésére, módosítására, új adat felvételére használhatóak. Nézzük meg akkor ezt egy konkrét feladaton. Az áru űrlapon jelenjen meg az árukódmező kivételével valamennyi mező. Továbbá helyezzünk el egy kapcsolót rajta, amelynek segítségével csatolt űrlapként meghívhatjuk a forgalom űrlapot. Ezen az űrlapon két mezőt, a dátum és az eladott darab mezőt helyezzük el. A csatolt űrlapokat varázsló segítségével készítsük. Majd a tervező nézetben az árű űrlapra helyezzünk el egy bevételi vezérlőelemet, amelynek feladata az áfa értékének a megadása. Továbbá állítsuk át a mezők és az űrlap háttérszínét kékre, illetve halvány sárgára, szabványos űrlap esetén. Előző tanulmányainkból tudjuk, hogy az űrlapokat létrehozás szempontjából kétféleképpen, alapvetően kétféleképpen, hozhatjuk létre, vagy tervező nézetben, vagy űrlap segítségével, a további űrlapra, most nincsen üres űrlap, tehát alapvetően az a kettő lehetőségünk adódik, lehetne varázslóval létrehozni, meg kell adni, hogy miből vegye az adatokat a varázsló. Na most, mint az előzerekben láttuk, ez már egy, kész adatbázis, tehát a feladat meg van oldva, úgyhogy most visszafelé fogok haladni itt is, és megnézem ezt a bizonyos kész áru űrlapot, hogy hogyan néz ki. Mint láthatjuk, van, vannak rajta mezőadatok, na most nézzük csak meg, hogy az árutáblában, hogy milyen mezőknek kell lennie. Az árutáblában az árukód, az árunév és az egység áll szerepel. Igen, ám, de a feladat szövegében az van, hogy az árukód mezőt ne vegyük föl. Tehát mondjuk a varázslóval készítettük ezt az űrlapot, akkor amikor kiválogattuk a mezőket, akkor az árukódot nem választottuk ki. Ilyen módon csak ez a két mező van benne alapértelmezésben a kiválasztott mezők között ő található. Viszont későbbiekben fel kell venni egy harmadik mezőt, amely az ÁFA adja meg, és az az áfatartalom ez itt látható is, amely megjelenik számított értékként 17 forint. Na most, ez egy, ez egy fiktív mező gyakorlatilag, amelyet lekérdezésekben láttuk, hogy hogyan kell készíteni, hogyan lehet vajon itt elkészíteni. Másrészt van rajta egy nyomógomb, amely egy nyomógomb, egy, ehhez kapcsolódó úgynevezett csatolt űrlapot hív meg, amely az első táblában, az első űrlapon lévő rekordhoz kapcsolódó, tehát a, ez, ugye ez egy táblából, az áru táblából veszi az adatait, tehát az áru tábla első rekordjához kapcsolódó rekordokat mutatja a második ö, ö, űrlapon, amely szintén egy táblából veszi a forrásodatait. Ha veszem a második rekordját ennek a táblának, akkor lehet látni, hogy a hozzá kapcsolódó csatolt ö, információ frissül, ö, és hát ha a második táblában lépegetek, akkor ha csak az ott lévő rekordokat járom körbe ö, a, de függetlenül nem tudok, tehát nem tudok, mivel a függési viszony olyan köztük, hogy a záró meg a forgalmat, ezért visszafelé nem fogok tudni változtatni itt az adatokon, csak ebből az irányból.